السؤال بالحقيقة هو هل من الممكن أن يكون حداً عنده رأي أفضل من رأي الله من البداية حتى يستدعى الله يغير فكره أو رأيه؟ هل ينقص الله حكم وفهم ومعرفة بالمستقبل حتى يتسرع بأخذ رأي أو فكر ويضطر يصلحه ويغيره بناءً على صلاة ما؟ أكيد لا، لازم نفهم كيف الرب بيستخدم الكلمات والتعبيرات في معاملاته معنا هو اللطيف بيستخدم هذه العبارات اللغوية حتى يفهمنا ويوحي إلنا بإشارات مهمة لازم نعرفها أولا أنه يريدنا نشترك في النجاح وفي الانتصار وفي العمل يلي هو مرتبه ومحضره ومفكر فيه من قبل بده نصلي نصليله لنصير شركاء فيه هو اللي بيحط على قلبه للانسان يصلي لموضوع مش لحتى يغير فكر الله حتى يغير فهمه لفكره الله اللي مفكره رايح باتجاه ويكتشف الاتجاه الصحيح اللي اصلا الله فهو بده يحفزنا على الصلاه بده يحفزنا على المجيء اليه هو بده يعبر عن رغبته بتدميم الخير هو بده يعبر عن رغبته انه نحن نخاف ونرجع من وراء تهديد او قصاص ما بس هيدا ما بيعني انه هو كان بحب ينفذ هيدا القصاص ونحن غيرنا له فكره، لا هو اعلن هيدا القصاص وحذر حتى نحن ما نوصل لهون، فما بنكون نحن غيرنا له فكره بكون هو غيرنا لنا مسارنا عبر تهديدنا واعلان لالنا وين ممكن نوصل لو كملنا احيانا الله يظهر عكس ما يريد لامتحاننا مثل ما صار مع ابراهيم لما قال له طلع قدم ابنك وحيدك على جبل المريا فما كان بده فعلا هو يذبح اسحاق نشكر الله انه ما بغير فكره لانه مرات كثيره لو بغير فكره كان كارثه الله ما بيغير فكره حتى لما موسى صلى وطلب منه ما يفني شعبه أكيد الرب كان عم يدخل موسى بالمشروع لأنه تصوروا أنه كان موسى بده الرب ما يفني شعبه أما الرب كان مستعد يتسرع ويفني شعبه لولا لو وساطة موسى أكيد لا مش هيك ليش منصلي؟ نحن منصلي مش لنغير فكر الرب منصلي حتى نتعلم عن فكر الرب ونتغير نحنا وافكارنا ونحن منصلي حتى نعرف الله شو كان بده وشو صار بده ولما يبين لألنا يظهر لنا انه وكان الله غير فكره لازم ننتبه ونقول هيدا كان اللي لنا ايه اصلا واللي كان بده اياه نصلي من بعد ما نصلي يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك